معركه طلاسم المعركه الوحيده التي التقى فيها جيش المسلمين بالجيش الصيني وهزمهم هزيمه نقراء فكيف دارت تلك المعركه ولما اصبحت هذه المعركه محفوره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 السلام عليكم كانت للإمبراطورية الصينية قبل الفتوحات الإسلامية السيطرة على شمال القارة الأسيوية والتي تنافست على حكمها مع الإمبراطورية الساسانية وهي بلاد فارس وتعتبر الآن هذه الدول هي شمال شرق آسيا الإسلامية والتي تتمثل في كل من أوس باكستان، تركمانستان، طاجكستان، كورديزستان، كازاخستان، أذربيجان. وكانت هذه الدول تقبع تحت السيطرة الصينية. كما أنها أراضٍ شاسعة وخضباء. كما أن هذه البلاد تتمثل مساحة واسعة. ومن تلك الأهمية الجغرافية. كانت هذه البلاد تقع على طريق الحرير الطريق التجاري العالمي وكان في ذلك الوقت يسكن هذه المناطق بعض من القبائل التركيه التي كانت تقبع تحت ولاء الامبراطوريه الصينيه وملكها ويقدمون له الجزيه ويعلنون له الطاعه ومنذ ان بدا القرن السابع الميلادي ظهر الاسلام وبدأت تطلعات الدولة الإسلامية في الإزدياد وكان ذلك في العصر الأموي وكانت الصين لا تهتم بهذه الفتوحات الإسلامية في أول الأمر لأنها كانت بعيدة عن أرضها وكان للصين رغبة في التخلص من حكام فارس الساسانيين في وقتها ولم يستجب الإمبراطور الصيني في ذلك الوقت لاستغاثات ملك الفرس التي كان يرسل إليه ليسانده على التصدي للفتوحات الإسلامية التي كانت تقصد بلاده بدأت فتوحات المسلمين في الصين حين أراد المسلمين تأمين الفتوحات والسيطرة على آسيا الوسطى بعد أن فتحوا بلاد فارس وهي إيران، تطلع المسلمين في السيطرة على شمال آسيا كلها والتي كانت تقبع تحت حكم الإمبراطورية الصينية واستطاع الفتح الإسلامي أن يفتح كل من كابول وهارات وغزنة والتي تقع الآن في أفغانستان وكان لولاة المسلمين الفضل الأكبر في التجيع على الفتوحات الإسلامية لبلاد الصين ومن بين هؤلاء المهلب ابن أبي صفرة فقد كانت جهود التجيع تقع على المهلب ابن أبي صفرة الذي كان واليا لخرسان في ذلك الوقت وقد شجع الخلافة الأموية على فتح بلاد الصين في ذلك الوقت وقد كان للحجاج ابن يوسف الثقفي دور كبير للتجيع على الفتوحات في بلاد ما وراء النهر فقد جمع الأمراء والقادة وقال قولته الشهيرة أيكما سبق إلى الصين فهو عامل عليها ورشح لذلك كتيبة بن مسلم الباهلي فقد كان قائدا على الكفاءة العسكرية والحكمة والحنكة والذكاء فقد وله الحجاج عاملا على خرسان فأبلى بلاء حسنا ونجح في فتح العديد من البلاد وقد استطاع كتيبة بن مسلم السيطرة على كل من بلخ وكند والبخارى وشومان وطلقان وخوارزم وشان وفرخان وكاشكا وأصبحت هذه المناطق من أهم المناطق الإسلامية كبلاد سمرقند ونسابور لم يستطع العملاق الصيني صد هذه الهجمات الإسلامية العنيفة ولكن اكتفى بتحريض القبائل التي كانت تسكن في تلك المناطق ومدها بالسلاح والمال ولكن لم تفلح في ذلك كان في ذلك الوقت زعزعة داخلية في الجيش الصيني فلم تستطع أبداً الوقوف في وجه الفتوحات الإسلامية للبلاد علاوة على ذلك فإن الجيش المسلم أصبح جيشاً مرعباً لا يقهر فقد هزم الإمبراطورية الرومانية وهزم الإمبراطورية الفارسية التي كانت تمتلك أكثر من نصف العالم وقد وصلهم الأخبار التي استطاع فيها المسلمين أن يقلموا أظافر أسد الإمبراطورية الرومانية وقد وصلت إليهم الأخبار أن الفتح الإسلامي لم يوقفه أحد حتى أن تلك الفتوحات وصلت إلى بلاد الغال وهي فرنسا الآن لم تسلم أيضا من الزحف الإسلامي وعلى الرغم من أن المسلمين قد وقفوا على أشراف الصين إلى أن الصين احتفظت ببعض المناطق المهمة أو الأكثر أهمية والتي كانت تتمثل في غرطيزيا ولكن الصين كانت تطمح دائما برد هذه البلاد التي فتحت من قبل المسلمين دائما ولم تيأس أبدا واستطاعت أن تستعيد بعضا من تلك المناطق مثل كيش والطالقان ودوكماك وكان ذلك تحت قيادة القائد الصيني جاوزي يانزي والذي كان من أمهر القادة في ذلك الوقت وهذه المناطق تقع الآن في جمهورية أوزباكستان بل وصل الأمر أن استطاع الصينيون أن يقفوا على مشارف كابول وكان ذلك في سنة 130 للهجرة ومما جعل الإمبراطورية الصينية تسترد هذه المناطق هي النزاعات الإسلامية الداخلية التي أدت إلى انتهاء الدولة الأموية بعد أن استطاع أبو العباس السفاح السيطرة على الخلافة وكان ذلك الوقت قد ولي أبو مسلم الخرساني عاملا على خراسان فأرسل له أبو جعفر المنصور رسالة يأمره بالتوجه العسكري إلى تلك المناطق التي تم أخذها من الجيش الصيني ورد الهيبة للمسلمين. فتقدم ابا مسلم الخراساني الى اقليم مرو واستقر هناك والتي وصلته الامدادات العسكريه من طجخستان فتوجه بعد ذلك بتلك القوات الى بلاد سمرقند والتي التقى هناك بالقوات الزيديه والتي كانت تحت قياده زياد بن صالح وللكوفه السابق الذي تولى قياده الجيشين وعلى اشراف معركه تيلاس فقد حشد الصينيون ثلاثون الف مقاتل وكانت تحت قياده القائد جاوزي يانزي القائد الذي اصبح اسمه القائد الذي لا يقهر واشتبكت الجيوش الصينيه مع الجيش الاسلامي على حدود نهر الطيلاس او تيلان وتم الاشتباك وضارت المعركة وحاصر الجيش الإسلامي الجيش الصيني وأدى ذلك إلى سقوط الآلاف من القتلى من الجيش الصيني وكانت المعركة معركة ضروس وفر جاوزي يانزي هاربا من أرض المعركة بعد أن ألقى في المعركة بخيرة رجاله وتم قتلهم أو أسرهم وبعد ذلك أرسل زياد بن صالح عشرين ألفا من الأسرى الذي أسرهم المسلمون في المعركة إلى أرض الكوفة بالعراق وتم بيعهم في سوق الرقيق وكانت هذه المعركة معركة طلاس من أهم المعارك العسكرية الإسلامية التي تعتبر هي المعركة الوحيدة التي دارت بين المسلمون والصينيون على مر التاريخ فهكذا كان التاريخ العربي الاسلامي الذي نفخر به فكان في التاريخ العربي اسودا كواسر لا يحملون هما الا هم هذا الدين رحم الله كل من سبق الى بلاد الصين فتحا رحمة واسعة شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد في أمان الله ورعايته